София Започва футболната среща между бившия световен първенец, отборът на Германската Федерална Република и отборът на Народна Република България. Още от самото начало германските футболисти показаха високата си класа – борбеност, повратливост, техника. Ще намери ли нашата едина и сеторка най-правилния стил на игра? Ще устои ли на първоначалния натиск? Едно внезапно врязване, бомбен удар на фолмар и един на нула за германците. Голът стресна нашите футболисти. Но до края на полувремето резултатът остана непроменен. Втората част беше изцяло на българския отбор. Високият Диев увлече германската отбрана и Колев постанал по-свободен, засили опасните си набези. И ето, 72-та минута... Гол! Един на един. Нови остри слизания към двете врати. Ред, пропуснати възможности и отново Колев! Два на един за България. Заслужена победа срещу силен противник.